Всім привіт! В сьогодні відео я вам покажу, як відрегулювати передню фару, щоб вона світила не вверх, а вниз. А перед початком відео постав лайк і підпишись на мій Україномовний канал. Ми погнали! І так, як світить вона в мене до... Це до... Тепер просто беремо. Тут є знизу болтик. Його треба нам відкрутити. Берем ключ, мене на 8. Я ключ на 8. І відкручуємо. І вран, і, і фар. Просто. Чесно. Так. Вниз. Так. Розчистив. Все. І так, я вже закрутив його. Теперь уже стал вот так стоять. Сейчас будем заведеть. Итак, этот результат писем нам уже не светит аж так. Светит уже вот так нормально. Кому сподобалось это видео, поставьте лайк и підпишись на мой украинский мобильный канал. Всем до побачення!